заботиться о своих судах в таком полубоевом виде. Ну, надеемся, это ненадолго. Насутствие мачты отсутствие большинства вооружения, которое, в принципе, пока необходимости в нем нет на воде. Ну, надеемся, опять-таки, что все это поменяется, и мы достаточно быстро сможем вооружить их, привести их в боевое состояние и продолжать участвовать в соревнованиях, побеждать. Ну и, конечно же, не хватает нашему городу и всем ее отдыхающим, например, этой территории, которые приходят, где же ваши паруса, где дети, где паруса, где наш яхтинг. Ну, мы достойно переживем это, потерпим. Плохо. Скучновато. Так что. Желательно було б раніше, щоб закінчилося. А це весь дерев'яний човен? Сьогодні ми розуміємо, що парусні дерев'яні човни мають бути на воді.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 Могуть погибнути. Їм потрібна вода, їм надо, щоб вони не розсихались, а тим більше жаркая погода наступає і вони злобаються. Для Миколаєва закрита адпаторія, це втрачені можливості для парусного спорту, для спорту, який є частиною ДНК Миколаївців. Тому вкрай важливо, щоб сьогодні, розуміючи виклики війни, розуміючи наші пріоритети, все ж таки не втрачати напрямку роботи з вітрильним спортом.